سؤال واحد هذه العلامه كتعلن على خطر المزرار الحصى الجواب واحد طريق كتغطى بالماء الجواب زوج اشغال الجواب ثلاثه هنا عندنا واحد العلامه ديال الخطر هنا كتقول لنا بان خطر المزارر حصى اما غايقول لك خطر مزرره الحصى ولا تطير الحصى نفس المصطلح هذه علامه الخطر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 نعطي حق الأسبقية للعربه نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا طرق كبيرة هذه بيست ما كانت تبقوش قاعدة هذه الأسبقية اللي من السؤال رقم سبعة الإشارات الطرقية اللي كتعنيني كتعلم على تحديد السرعة الجواب واحد، منع التجاوز، الجواب زوج، طريق دو أولوية، الجواب ثلاثة إشارة الطرقية ولا تشوير الطرقية نفس المصطلح كي على هاد العلامات وهادو سوى يكونوا في الطريق مرسومين ولا اللي يكونوا هنا تشوير الأوفق التشوير العمودي اش عندنا هنا عدنا علامات أولوية وعدنا خط ممنوع التجاوز أما تحديد السرعة خاص بالشاحنات سؤال رقم تسعود معظم سؤال رقم تمانية كان صوق بسرعة تسعين كيلومتر في الساعة في طريق نشفا ولا اضطر نوقف غادي نحتاج تقريبا المسافة ستة وثلاثين مترو الجواب واحد واحد وثمانين مترو الجواب زوج ميات مترو الجواب تلاتة ردوا البال هاد المسطاله ديال الناشفة ولا ناشفه هنايا ناشفه هي عاديه يقدروا لكم يقول لك الطريق كتزلق ولا طريق فاز ولا غير ذلك هاد تكون كتكون في ايام عاديه كتطبق القاعده ديال يعني 9 في <تصفيق> واحد وثمانين عليك تاخذ العدد العشري واحد وثمانين السؤال رقم تسعود معظم الحوادث كتوقع بالليل أو نعم أو الجواب واحد لا الجواب زوج. ملي كتنزل الشتاء نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. بالليل كيكون الحركة ديال السير قليلة، وبنادم كيرد البال، ما كيوقعوش الحوادث. ملي كتنزل الشتاء، بنادم كينقص من السرعة، كيكون داير فيت أطونسيو كذلك، راه ما كيوقعوش حوادث سؤال رقم عشرة. عند ملتقى الطرق ننبه بالمنبه الصوتي وندوز الجواب واحد نقص من السرعة ونوقف الجواب زوج الوقوف إجباري نقص السرعة ونوقف سؤال رقم 11 ندوز الجواب واحد نوقف الجواب زوج هنا عاطيني بالدار دياله نوقف عاطيني بالزهر دياله نوقف عاطيني بالجلم دياله ندوز السؤال رقم 12 ندوز الجواب واحد نوقف الجواب زوج من يكون البوليسي كيلغيو جميع الاشارات الضوئيه والعلامات كنطبقوا داكشي اللي كاين هو هنا كيقول لك وقف سؤال رقم 13 موثلات التنبيه المسبق إجباري للسيارات نعم الجواب واحد لا الجواب زوج للشاحنات نعم الجواب ثلاثة لا الجواب ربعة إجباري السيارات والشاحنات علش اللي يكون مستقبلا تل دراجات <تصفيق> سؤال رقم أربعتاش نسمح بالمرور لهاد السيارة نعم الجواب واحد لا الجواب زوج قد العربه من العربات دي الأولوية منيك يكونوا في مهم ما الاسبقيه أسباقيها مشاعلين ضونا نسمح لهم يدوز سؤال رقم خمستاش نتجاوز نعم الجواب واحد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 سؤال 17 من بعد هذه العلامه غادي يمكن لي نسوق بسرعه 80 كيلومتر في الساعه نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا طريق وطنيه من كتكون طريق وطنيه السرعه ديالنا كتكون محدده كيلومتر والتحت هذه كتنهي المنع اللي كان من قبل نقدر نمشي 80 -90, 90 سؤال رقم تمنتاش واجب عليا نوقف دابا باش نقدم الاغاثه نعم جواب واحد لا جواب جوج ردوا البلد اسئله هذه بحال هذه راه كتكون شي واحد واقف قبل مني ولكن قالون لقى... فيلونس ما كنوقفش انا باش ما نعرقش الحركه ديال السير الا كنت انا الاول ولقيت الحادثه الا قالوا لك لقيتي الحادثه وانت الاول تقدر توقف باش تحمي مكان الحادث وتقدم الاغاثه وتتصل بالجهه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 كما شرنا من قبل في الاسئله اللي قبل كنعرفوا شتا غامسوي كلاص بابينا وبين الضبابه هنا راه كاينه الشتا الشتا كنستعملوا الضوء ديال التقابول والضوء ديال الضبابه القدام و سميتو و... هنايا في هذه الحاله عندنا عطينا هنا الضوء بلا ضوء وعطينا الضوء الواد وعطينا التقابل إذن ضوء الواد ما ضوء التقابول كنكليكو على الضوء ديال التقابول تقدر عندكم سؤال خوي تبدل هاد الضور الواد يديروكم الضوء ديال الضبابه القدام يعني ديما حاولوا تخطو الأسئلة والاحتمالات اللي عندكم في السؤال هنا يا انتر عارف من دراسك باش كتصوب مثلا عندي شتى كنصوب بضوء الضبابة دي القدام وسميته التقابل كان الضبابة كنصوب بالضبابة القدام والخلف زائد التقابل سؤال 20 من الواجب على العربة اللي جايه من اللي صر سمح لي يندوس نعم الجواب واحد لا الجواب جوج من كيكون يكون عدنا علامة قف كنوقفو عد الخط وإلا ما كانش خط كنوقفو في الملتقى هنا نلقاو العلامة قبل من الملتقى في هذه الحالة نوقفو عند الملتقى هنا وكنعطوه الأسباقية اللي من الليمين والليسر وخط كن ترك خاوية الوقوف إجباري في علامة قف وفي علامة ليس لكم حق إسباقية إلا كان ترك خاوية ما كان وقفش من السرعة كن مزيان وكنكمل السير ديالي ذيالي إلا لقيت غير الخط هنا يا. أبدأ كنلقاو غير الخط هنايا ما كنلقاوش العلامه كنلقاو الخط هذاك الخط كيعوض العلامه ديال القفره تا هو قف واذا كان تقطع، هذاك ليس لكم حق اسبقيه ما عندكش الاسبقيه ما عندكش الاولويه كذلك نشوفوا هنايا ديما ملي يحطوا لنا السؤال كنحاولوا نشوفوا السياره اللي جايه من هنا و اللي جايه من هنا وكنشوفوا البلاكه اللي عندها ما لينا كنشوفوا الارض الا كان عندها الخط متصل هنايا راه عندها علامه قف يعني خصها تعطي لحق الاسبقيه الليمن والليسار، إذا كان عندها الخط متقطع ما عندهاش الاسبقيه، ردوا للبال هادشي غير ملاحظه باش نحاولوا نوصلوا للعديد كت... جو على كثير من الاسئله تشابه في هذا المحور. سؤال 21 في وقت الشتاء المسافة اللي محتاجها باش نوقف كتكون طول الجواب واحد قصر الجواب زوج مشابهه الجواب ثلاثة فوق الشتاء لا مسافه ديال الامان ولا المسافه ديال الحصر راه ضعف ما كتبقاش هي المسافه في القاعده العامه اللي كتكون عاديه باش نعرفوا المسافه ديال ديال ديال الوقوف ولا ديال الحصره ديالنا كنضربوا المسافه الرقم العشري ديال السرعه ديالنا كنضربوا في نفسه كيعطينا ال... وهنا راه كتولي اطول لان راه كيولي الكليساج إلى غير ذلك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 سؤال 24 القياس ديال سائل التبريد مزيان، جواب واحد، كيلزمني نزيد الماء، جواب جوج، كيلزمني نزيد سائل خاص، جواب ثلاثة كما كتشوفو معايا هنا راه كاينين جوج علامات، كاينه ميني وكاينه ماكسي، ميني هيا هابطة، ماكسي هو وصل عندها يعني قدر كافي، هنا راه قدر كافي هنا شوفو القرعة مزيان، ها هو كيبان لك الماء، قدر كافي راه كيتبدلوا هاد الصور اللي كتشوفوا دابا، راه كيتبدلوا، يمكن راه كيعطوهم لكم بنموذج آخر، بنادم يعني غير خدم شويه عقله وراه غادي يوصل لسؤال صحيح. السؤال 25 يمكن لي نزيد في السرعه ديالي، الجواب واحد، نشد لي من مزيان، الجواب جوج. هنا هادو من الأسئلة الصعيبة شوية، الأسئلة ديال الفخ. اللي كتحاول دووق بنادم، هنا راه عندنا نهاية نهاية المنع اللي كان من قبل، يعني كانت واحد 60 كيلومتر محدودة ولا 80 محدودة في الطرق ولات 100، لكن هنا ما نقدروش نزيدو في السرعة، لا في السرعة كنرتاكبو مخالفة، كيقول لك ملي كيبغي يضوب لك شي سيارة كتقوم بالتجاوز، خصك تشد لي بالسرعة ديالك وتخليها تقوم بالعملية ديال التجاوز، هنا باينين لنا نهاية المنع ولكن راه عندنا السيارة الله كتقوم بالعملية ديال التجاوز.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 السؤال 27: العربه ديالي المصدومه كتشكل خطر على حركه السير، واجب عليا نعمر بسرعه المعاينه الوديه، الجواب واحد، نبدا بتامين سلامه حركه المرور، الجواب جوج. عقلو مزيان، اول حاجه في اي حادث كنديره هو انا كنأمن الحركه ديال السير، يعني باش ما يوقعش اكسيدون اخرى، يعني كنوضعوا المثلث التنبيه على البعد. ديال 100 متر اولا 50 متر حسب الوضعيه ديال الليل ولا ديال النهار و كنديروا مرات كننبهوا بالاضواء ديال السياره لكن اللي في الليل فشي بلاصه اللي دايرين باش يعني باش تبان الطوموبيل الاخرى والا غير ذلك سؤال 28 نندمج دابا في حركه السير الجواب 1 نكمل السير في هذا المسلك الجواب جوج هنا عندنا مستكرم في فطرط السياره هنا ад السيارات اللي يكونوا جايين اللي من اليسار كتكون السرعه ديالهم اكثر من السرعه ديالك انتيا ميمكنش يمكنش تجي قدامه الا داروا لك كاميون هنا وقال لك راه جيب جيب سرعه قليله ولا جيب نص السرعه ديالك تقدر تندمج إذا كان الكاميون هنايا فيه نفس نفس السرعه ديالك ولا السرعه ديال السرعه ديالو هو اقل من السرعه ديالك تقدر تزيد لقدام تندمج اما السيارات مايمكنش تندمج لان السرعه ديالهم كتكون اكثر من السرعه ديالك لازم تسنى حتى تخوات الطريق عاد تندمج راه باقى الطريق قدامك تكمل هنا ملي مشات هاد الطوموبيل وتبعها سؤال 29 الى خرجت من منطقه سكنيه عامره من الواجب علينا نربط حزام السلامة. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. إلا كيقول لك خارج تجمع سكاني يعني خارج المدينة، خارج المدينة راه السرعة ديالنا كتكون كتار من المدينة، المدينة السرعة ديالنا اللي كتفوت 60 كيلومتر، بالعوض خارج المدينة اللي كتقدر توصل حتى ل 100 كيلومتر، وحزام السلامة كيصبح إجباري. في هو إجباري في المدينة وخارج المدينة ولكن كيصبح ضروري كثر من المدينة لأن السرعة ديال ديال خارج المدينة أكثر من ديال ديال داخل المدينة. سؤال ثلاثين إذا كملت السير على ليسر غادي نكون في طريق وطنية الجواب واحد جهوية الجواب جوج ها هي ورزة طرق وطنية ها واحد الاشاره حمراء هنا الفوق العلامة كتعني انها طرق وطنية السؤال رقم 31 العلامات الطرقية كتعلم على منعرجات نعم الجواب واحد لا الجواب زوج ملتقى الطرق نعم الجواب ثلاثة لا الجواب ربعة في الحالة راه عندنا بجوج هنا عندنا الصوة اللي كتقول ملتقى الطرق وعندنا الصي وعندنا هاد الأرامات اللي كيقولوا لنا المنعرج خطر إذا المنعرجات والملتقى الطرق بجوج، عقل ولكن هادي المنعرجات هي اللي روز ديال أحمر. السؤال رقم 32، نسمح للسيارة البيضاء دوز؟ نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. أنا في الطريق ديالي. لأنني أخذ هذا الطوموبيل خصو يتسنى السؤال رقم 33 يمكن لي نوجد أحجار متساقطة علي من ديال الطريق؟ نعم الجواب واحد لا الجواب زوج علي صر ديال الطريق؟ نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة. ردوا البلد مسألة بحال الشكل ديال البرد برد من نعرفهم يجي من اليمين ولا اليسار كذلك الحجاره ملي كنكون وسط واحد الطريق فالحجر راه الحجر يقدر يجي من اليمين من يمكن يوجد احجار متساقطه على ليمن ديال الطريق او لا على ليسر ديال الطريق كذلك السؤال رقم 34 اعطاء بعض الادويه دون وصفه طبيه يمكن يتسبب في النعاس نعم الجواب واحد لا الجواب زوج بالدوار نعم الجواب ثلاثه لا، الجواب ربعة الدواب لا لغضونه فحد داته تعتبر خطر وممكن انعز ممكن انه يجيبنا الدوخه الى غير ذلك فديما ردوا البلد مسألة ديال الأدوية المخدرات وإلى غير ذلك راك يجيبوا التعب ويجيبوا الدوارة للعياة إلى غير ذلك السؤال رقم 35 نتجاوز العربة الاولى وحدها الجواب واحد نتجاوز العربه الثانية وحدها الجواب زوج نشد لي من فورا الجواب ثلاثه انا انا بازال ما بديتش ما يعني ما ما ما تقاديتش مع الطوموبيلش نكمل التجاوز ديالي الاسهم هاهما كاينين هنا اذا نشد لي من فورا من كنلقى السهم كنرجع للطريق الطريق ديالي خاويه رجع ليها السؤال رقم ستة وثلاثين واجب نشعل إضواء الطريق الجواب واحد أضواء التقابل الجواب زوج أضواء الوضع وحدهم الجواب تلاتة في هاد الحالة عندنا الضبابة من الضبابة كنستعملو التقابل زائد الضبابة القدام والخلف في السؤال عندنا هنا ضوء ديال التقابل معندناش الضبابة مغادي يكونو غير يكون اللي عندنا هنايا السؤال رقم سبعة و عند وقوع إصطدام سيارتي مع السيارة اللي قدامي والسيارة اللي في الخلف ديالي نملأ معاينة ودية وحدة، الجواب واحد، زوج ديال المعاينات الودية، الجواب زوج، ثلاثة المعاينات الودية، الجواب ثلاثة. كما قلنا في السؤال السابق كان العمر هذيك عفوا المعاينة الودية غير مع الطوموبيل اللي مساتني، إذن هنايا كيقول لك الطوموبيل اللي قدامك والطوموبيل اللي خلفك، إذن جوج معاينات ودية. او كنقدموها خمس ايام قبل يعني قبل خمس ايام من الشركه ديال السؤال رقم ثمانية وثلاثين، أنا في المكان المناسب باش نكمل السير للقدام، الجواب واحد، ندور على اليمين، الجواب زوج، ندور على اليسر، الجواب ثلاثة، هنا عدنا السهم إما نكمل السير ديالي, ديالي. ديالي ولا ندور لليسار، فهاد المسلك إما ندور اليمين ونكمل السير ديالي، إذا أنا كاين هنايا غادي نكمل السير ديالي ولا غادي ندور للجهة ديال ليسار. السؤال رقم 39، هاد العلامة كتمنع الوقوف على الجوانب بزوج ديال الطريق، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. هاد العلامه ما كتمنعش الوقوف على جوج الجوانب ديال الطريق كتهيل جهه اليمين اذا هنايا خصها تكون السهم هنا وهنا غادي تكون جوج الجويه السؤال رقم 40 من الواجب عليا نوقف عند ممر رجلين الجواب واحد الخط المتصل الجواب 2 هضرنا فهاد المساله ديما كنوقفوا على الخط هنايا ولا ما كانش الخط كنوقفوا في الملتقى فني قبل الممر الراجلين. الممر الخاص بالرجالي ما نوقفوش فيه نتمنى ان الشرح يكون استفدتوا